طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحا... قصص اسلامية وتاريخية. أول ليلة في القبر بكى منها العلماء. وشك من هولها الحكماء وأشفق من مصيرها الأولياء والأتقياء وعجز عن وصفها الخطباء ورث إليها الشعراء في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أخ شفيق ولا مؤنس يا ابن آدم ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسرور روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت القبر فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته إن القبر يقول كل يوم أنا بيت الغربة أنا بيت التراب أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود والهوام يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة؟ ويحك يا ابن آدم، أليس قد حذرتني وحذرت ظلمتي ونتني ودودي؟ هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي؟ فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر، إنه يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينة فينهشون لحمه ويكسرون عظمه يترددون عليه كذلك إلى يوم يبعث لو أن تنين منها نفخ في الأرض لم تنبت زرعا يا عباد الله إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن هذا وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت أحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم فسترى صنيعي بك قال فيتسع له مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فاذا وليتك اليوم وصرت الي فسترى صنيعي قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف اضلاعه قال فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه فادخل بعضها في جوف بعض فقال ويقيض له سبعون تنينا لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا فتنهشه وتخدشه حتى يفضى به الى الحساب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ثم يضيق عليه القبر ويضمه فإذا كان مسلما كانت ضمة القبر كضمة الأم لولدها وهي ترضعه أما إذا كان كافرا تضمه حتى تختنق منه الأنفاس وتختلف منه الأضلاع ويضمه ضمة لا ينجو منها أحد من البشر صغيرا أو كبيرا صديقا أو زنديقا مؤمنا أو كافرا، مطيعا أو عاصيا، قال ولو نجا أحد من هذه الضمة لنجا منها سعد بن معاذ. فروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ، فهو الذي تحرك له عرش الرحمن، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألف ملك لقد ضم ضمة ثم فرج عنه فالعبد يخرج من هذه الضمه منهكا متعبا مرعوبا حتى تاتيه الفتنه الكبرى التي هي داهيه الدواهي وعظيمه العظائم فيتبدى له فتانا القبر اللذين قيل في وصفهما اسودان ازرقان اصواتهما كالرعد القاصف وابصارهما كالبرق الخاطف مع كل واحد مرزبه او مطرقه لو ضرب بها جبل لصار ترابا ولو اجتمع على حملها أهل الأرض لم يقدروا أن يقلوها، فيقعدانك وينتهرانك ويسألانك من ربك وما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فعندئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مصير المؤمن والكافر كل واحد منهما في قبره بعد أن تعاد الروح في جسد كل واحد منهما فقال في شأن المؤمن فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول ربي الله فيقولان ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله؟ فيقولان ما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقته، فيناديه مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير فيقول له أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ثم ذكر الكافر وما يجده فقال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري قال فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا ادري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا ادري فينادي مناد من السماء ان كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار ياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه وياتيه رجل قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: ابشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من انت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر، فيقول: انا عملك الخبيث، فيقول: رب لا تقم الساعه، قال تعالى: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وعن أبي سعيد الخدري قال هدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله فيقول له صدقت ثم يفتح له بابا إلى النار فيقول هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له بابا إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له أسكن ويفسح له في قبره وإن كان كافرا أو منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له بابا إلى الجنة فيقول له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا فيفتح له بابا من النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله عز وجل كلهم غير الثقلين وهما الإنس والجن فقال بعض القوم يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فنسأل الله تعالى أن يثبتنا عند السؤال